Tericeanu s-a dezleuit la adresa lui Iohannis după ce președintele i-a cerut demisia Viorica Dencil. Urmărete ceva politic. Cel Popescu, Tericeanu l-a criticat pe Claus Iohannis după ce președintele i-a cerut public demisia premierului Viorica Dencil. Președintele nu cunoate bine care sunt atributele instituționale ale președintelui. Vreau să-i atrag atenția că premierul nu are niciodată nevoie de mandat ca să plece într-o vizită. Iorica Dencil vorbete în numele guvernului, în numele României. Politic, președintele poate să fac declara -i. Se deschid un război cu majoritatea, cu guvernul, e problema dânsului. Majoritatea PSD-ALDE a adoptat întotdeauna o poziție de respect față de instituie. Poate să ceară demisia premierului, cum poate să o facă orice cetățean. Are acea evaluare, nici mai mare, nici mai mic. urmărește ceva politic. Președintele face o grav eroare de apreciere. Vrea să par ce nu este. Nu poate să controleze prim-ministrul. A declarat Celim Popescu tericianu. La antena 3